طب انا بدي اسال سؤال للازواج ايوه صحيت الساعه 2 الصبح أيوة. لفيت على يمينك ما لقيت المدام لفيت على شمالك ما لقيت الموبايل طبعا لحظه صعبه جدا كل متحكمه اخته بتدور اول على المدام ولا على الموبايل اخرتي <تصفيق>